من رحمه الله ان الله مرات من رحمته ان يتاجر الله لك اجت امراه الى نبي الله داوود قالت يا نبي الله انت الم تقل لنا ان الله عادل قال بلى قالت ولكني اشك بعداله رب ربك قالت اتق الله يا امراه قالت نعم عندي دليل وما دليلك؟ قالت انا امراه ارمله ولي ثلاثه بنات انا اغزل عايشه على الغزل واذا بطائر وقد جعلت صره كبيره كملت هذه الصرة كبيره جدا كملتها ونفشتها وغزلتها وحتى اريد اروح ابيحها اشتري بها لهذين البنات الايتام واذا بطائر كبير ينزل على تلك الصره الحمراء هذا اللون المثير ينزل على هذه الصرة فيخطفها مني أين رحمة الله أين عدالة الله سبحانه وتعالى يقول هو نبي الله داود بهذه اللحظات وهو يقف مع هذه المرأة والمرأة تجادل في عدالة الله سبحانه وتعالى وفي رحمته وإذا يدخلون على نبي الله داود تجاراً قالوا يا نبي الله اننا نحمل مالا نتصدق به نحن العشره تجار قال ما حملكم على ذلك؟ من يتبرعون؟ قال يا يا نبي الله كنا في مركب فخرق المركب انكسرت عندنا خشبه واذا ونحن لا نستطيع ان نسد تلك الفتحه وتلك الخرقه في هذا المركب واذا بطائر يحمل صرةً لنا قد ألقاها إلينا الله إذا يتاجر لك الله يشتغل لك بالتجارة فألقاها إلينا فسددنا تلك الخرقة في ذلك المركب فأقسمنا على أنفسنا نحن التجار العشرة لنتصدقن عند نبي الله داود شكراً لله ونجاةً لنا ولبضاعتنا قال خذي أمرأة عشرة أضعاف رحمة الله ها الله تاجر الله يتاجر الك وانت ما تدري ولذلك هاي رحمه الله سبحانه وتعالى يا اخواني هذه رحمه الله وهذه القبور روضه من رياض الجنه اعدت لاهل الايمان وهي حفره من حفر النيران لحد الانسان اذا كان ظالم واذا فعل ما فعل ما وقتل هذا وسفك مال هذا واخذ مال هذا وفعل هذا يعني شو ينتظر؟ واحد لا قاري ولا فاتح الكتاب ولا شايف ولا رايح ولا... شو تريده شلون يعني شلون ينجح؟ تريده شلون يعني؟ هيك يعني مباشره قوتره ما ترهم ولكن العوده مهما فعل من فعل فان الله سبحانه وتعالى فيا اخواني الله ما يخوف الله سبحانه وتعالى واسع الرحمه. الله سبحانه وتعالى مشوهين صورته الناس مشوهه صوره رب العالمين والله يغفر الذنوب جميعا يعني رحمه الله سبحانه وتعالى خلاها بقلب الوحش رحمة الله سبحانه وتعالى خلاها في هذا النفس وفي هذا الجسد ولولا الله لولا حبه إلينا ما لما أوجدنا وهذه الرحلة إلى القبور هي رحلة السعادة هي رحلة رحلة السعادة إن تحت باطن الأرض حياة أخرى حياة أخرى حياة السعداء لأهل الإيمان لأهل التقوى أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفر